ابدي وقتها يغفر حتى المرأي وحتى الغرم هاي يغفر والله رأي والله رأي كل مية تصور عمر كل مية تصور عمر وقال وقت ميلاي ومن بي يوم يصور محلس بكاد الجاي يا مرة كل حلم أرجع لأصحابي كل ساعة صاحبي فيك ويتك علي بابي شما دار في الزمن أبقى لها الأيام ومنين أجيبه القلب ومنين أجيبه القلب يتحمل الجرحى